Τώρα, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αν έχουμε συναντήσει κάποιον τέτοιον. Ήταν δηλαδή λίγα η αρνητικότητά του ή η αναβλητικότητά του, μας έκανε να σταματήσουμε τη δράση και να μας επηρεάσει. Μπορεί να συμβεί. Σε όλους μόνο μπορεί να συμβεί. Όπως είπα, είπα λοιπόν και πριν, κάποιε φορές συμβαίνει η επικοινωνία μας με αυτά τα άτομα να μας κάνει να χαλιόμαστε και ενδεχομένως να σταματάμε για λίγο τη δράση. Πώς μπορούμε όμω να το αποτρέψουμε αυτό και να συνεχίσουμε τη δράση. Τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπο που να δουλεύει 100% κάθε φορά. Αλλά, αν ήταν να σα προτείνω κάποια βήματα, κάποιε ιδέε θα ήταν οι εξή: 7 ιδέε. 1. Θυμηθείτε του στόχου σα. Όταν λοιπόν σα καταβάλει κάτι, θυμηθείτε του στόχου σα. Υπενθυμίστε στον εαυτό σα το γιατί σα. Σα βοηθά αυτό να αναζωοποιήσετε τη φλόγα που έχετε μέσα σα και να βρείτε το κίνητρο που ίσω σα λείπει εκείνη τη στιγμή. Έχετε ένα dream board. Έχετε μία λίστα με του στόχου σα. Έχετε φωτογραφίε με τα πράγματα οποία. Θέλετε να πετύχετε στη ζωή σα. Έχετε γραμμένη γραμμένο τη δήλωση τη αποστολή σα. Έχετε γραμμένο το γιατί σα. Για ποιο λόγο. Στο προηγούμενο μαθήμα είπαμε. Γράψτε το στόχο σα και γράψτε γιατί θέλετε τον συγκεκριμένο στόχο. Ωραία. Το κάνετε αυτό. Αν λοιπόν το έχετε κάνει, κάθε φορά που θα νιώθω πεσμένη, ανοίξτε αυτή τη λίστα. Δείτε του στόχου σα και δείτε για ποιο λόγο κάνω αυτή τη δουλειά. Αυτό θα σα βοηθήσει να ξαναξυπνήσει μέσα στο κίνητρο. Ωραία. Νούμερο 2. Πείτε στον εαυτό σα πίσω στη δουλειά. Το είχαμε πει και αυτό στο προηγούμενο μάθημα. Back to work. Γίνανε στη δουλειά. Ωραία. Οπότε λοιπόν, συμβαίνει κάτι, σα ρίχνει κάτι. Το συνειδητοποιείτε. Πείτε στον εαυτό σα. Οκ, okay. γίνανε στη δουλειά. Πίσω στη δουλειά. Νούμερο 3. Σηκώστε το τηλέφωνο. Πληντρολογήστε τον επόμενο αριθμό και μιλήστε στο επόμενο άτομο. Κάντε την προσέγγιση. Κάντε το μηχανικά. Χρειάζεται. Μην το σκέφτεστε πάρα πολύ. Ο επόμενο άνθρωπο που θα μιλήσετε μπορεί να είναι μια επιτυχία. Σκεφτείτε το έτσι. Ο επόμενο άνθρωπο που θα μιλήσετε μπορεί να είναι ο επόμενο ηγέτη σα. Ο επόμενο άνθρωπο ο οποίο θα μπει και θα χτίσει μια τεράστια επιχείρηση στο δίκτυό σα, σε κάθε από εσά. Και μπορεί να πραγματικά, μπορεί, δεν ξέρετε έτσι. Πραγματικά μπορεί να είναι αυτό το άτομο. Και εσεί να είστε κολλημένοι και να σκέφτεστε σε αυτό που σα είπε όχι. Στον αρνητικό, που σα είπε και όχι μόνο όχι. Σα είπε και τη βλακία εδώ από πάνω. Οκ. Okay. Μην κολλάτε. Κάντε το μηχανικά. Σηκώστε το τηλέφωνο και πάρε το. Νούμερο 4. βάλτε άλλου να σα ακούν. Αυτό βοηθάει στον να ξαναμπείτε στη δράση. Δεσμευτείτε μπροστά σε άλλου. Κάντε το μπροστά σε άλλου. Ε, ανοίξτε την αίθουσα του Skype, μια, ένα Skype, ξέρω εγώ, ή ανοίξτε μια ομάδα ή μια, ένα webinar κτλ. Πάρτε τηλέφωνα και βάλτε του συνεργάτε σα να σα ακούνε την ώρα που παίρνετε τηλέφωνα. Τρομερό κίνητρο. Δεν μπορείτε να μείνετε πεσμένοι ενώ έχετε άλλου να σα ακούν. Νούμερο 5. Μπορείτε το κάνετε μαζί με κάποιον άλλον συνεργάτη, ενώ παράλληλα με κάποιον άλλον συνεργάτη. Ε, πολύ συχνά μιλάω με συνεργάτε μου. Τι κάνει, Αξιόρι, τώρα ξεκινάω να παίρνω τηλέφωνα. Ωραία. Κι εγώ ξεκινάω να παίρνω τηλέφωνα. Πάμε έναν διαγωνισμό. Στι επόμενε δύο ώρε, πόσα τηλέφωνα θα πάρει ο καθένα. Και καθόμαστε εκεί πέρα, παίρνουμε τηλέφωνο ο ένα μετά από τον άλλο. Στο εγώ παίρνω συνέχεια τηλέφωνα και του στέλνω εγώ μήνυμα στο κοσάρι του. Το έχω μιλήσει με πέντε, ξέρω εγώ. Ή μου στέλνει εκείνο το μισάρο, έχω μιλήσει με εφτά. Και γίνεται ένα έτσι, ένας, ε, σαν διαγωνισμό, δεν θα πω ανταγωνισμό, ένα συναγωνισμό. Και αυτό είναι κάτι που σε παρακινεί. Οπότε κάντε το μαζί με άλλου. Νούμερο 6. Ξανά σκεφτείτε τι θα έκανε ο τάδε συνεργάτη τη εταιρεία μου ή τι θα έκανε ο Θοδωρή Αραμπατζή. Τώρα, εγώ λέω εμένα γιατί εντάξει, ξεχάστε. Μπορεί να μην είμαι εγώ αυτόν τον παράδειγμα που θέλει να σκεφτείτε. Τι θα έκανε ο τάδε πετυχημένο συνεργάτη τη εταιρεία μου σε αυτή την περίπτωση. Και το νούμερο 7. Πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο είναι το εξή. Σκεφτείτε τι θα κάνατε εσεί αν εσεί είχατε μια ομάδα με, 1000, με 500 άτομα. Αν κάθε μήνα κερδίζετε κερδίζετε 3-5 10.000 ευρώ το μήνα, πόσο θα σα επηρέαζε αυτό ο αρνητικό που συναντήσατε. Σκεφτείτε το έτσι. Εντάξει. Αν εγώ τώρα κέρδιζα, α πούμε, 5.000 ευρώ το μήνα, 10.000 ευρώ το μήνα, αν είχα μια ομάδα με χίλια άτομα και ηγούμουνα και είχα χτίσει κάτι πολύ επιτυχημένο, πόσο θα με επηρέαζε αυτό που μου είπε τώρα αυτό ο άνθρωπο. Okay. Φέρτε δηλαδή το, το πράγμα. Στη σωστή του διάσταση. Αν σου άρεσαν οι ιδέε που μόλι άκουσε το βίντεο και θέλει να μάθει πώ μπορεί να δουλέψει μαζί μου σε προσωπικό επίπεδο, προσφέρω μια επιχειρηματική ανάλυση διάρκεια σε 30 λεπτών που είναι εντελώ δωρεάν. Μπες στο GreekCoach.gr καθέτος free, συμπληρώσε τη φόρμα και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ρντεβού για να συζητήσουμε ποια στοιχεία και πτυχέ τη επιχείρησή σου χρειάζονται βελτίωση αυτή τη στιγμή και πώ μπορεί πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά να φτάσει προς το στόχο σου μπες στο greekcoach.gr καθέτος free.